היי לגולר בסרטון שלם אתם תיחספו לסיפור של מוני מתאמן חלוץ נדלן שלנו שעבר מסע מאוד מעניין בטווח זמן מאוד קצר אני מכירה את מוני כבר שנה ואני רוצה לורד את הכובע בפנם ומוכיח ששינוי כל אחד יכול לעבור ללא תלות בגיל היו לי מוני המון סיחות. סיחות על פחדים סיחות על חששות בגלל השתלשלות ירועים שקרו לו עם השקעות אחרות התהליך שועסה עשה מוכיח שהכל עניין של רצון ללמידה והקשבה צריך לדעת לנתק ראשי רקע כיוון חשיבה רק צוע, או השקעות שאינו נדלן קלאסי מי שמגיע אלינו המתאמים שלנו רוצים לעבור שינוי זה תמיד מתחיל בפן המנטלי ברגע שאנחנו מצליחים להעביר להם את החשיבה שלנו ובאמת זה נתמה בהם שם נפרץ הסחר יש תחושה של ביטחון שמציפה אותם והם מבינים שאני ורוני בנים גם הם יכולים לבנות. עם המון סבלנות, התמדה והתמסרות לתהליך. כשאתם רוצים להשאיל בין סימו את הפוקוס שלכם במציאת מורה דרך נכונים לכם. אתם צריכים ליצור כימיה עם דרך. הדרך. אני אעביר את השווי למוני צפייה. שלום לכולם אני מוני בן חמישים ושש נשוי פלוש שלושה ידים וגר בכולן uh, התחלתי דרכי לפני כשנתיים אחרי שהייתי כמעט בכל החיים במינוסים מינוסים אדירים גדולים מאוד התחלתי להבין שהמצב חייב להיפסק באיזושהי צורה התחלתי לעוד קצת סרטונים. <coughs> והחלטתי שאני רוצה לשנות את, ה... את הדרך שלי, את התנהלות הכלכרית שלי. ואז נדרשמתי ללימודים של ניול כלכרת למשפחה. סיימתי, עשיתי באמת את השדרוג הגדול. התחלתי לאט לאט גם לחסוך כסף וגם מעורדתי את המינוס. לאחר מכן זה נתן לי דחיפה ונדרשמתי ללימודי הכשרת מאמנים. ואני כרגע היום מאמן לכלכרת משפחה. התחלתי לכל סניין של השקעות. אני eh, כל החיים שלי במינוסים ורדפתי אחרי עצמי כל חודש ממשכורת למשכורת וישו שלב התחלתי להבין שאם אני לא אדאג לעצמי אף אחד לא אדאג לי ובדקתי וראיתי גם כשהפנסי שלי תהיה אני לא אוכל להתקיים בפנסיה אני צריך לעבוד על 80 ואז חיפשתי דרכים ואחת שמצאתי זה Uh, זה דרך שאפשר לפרוץ אותה ולעשות אותה ומה שהמעניין אותי כרגע זה זה הפנסיה שלי זה ב10 שנים הקרובות לבנות לעצמי פנסיה שאני אוכל בגיל וחמש 70 להפסיק לעבוד ולקבל דଖיות נורמלי ברמה שלי היום להזות קצת לילדים זו כל המטרה בעצם לא להיות uh, תודה אשיר אבל לחיות טוב ברמה שלי היום ולא לרדת ברמה ולא ללכת לעבוד בגיל שמונים איזה שומר בקניון או משהו המליצו לי להגיע ל... לידי ורוני התחלתי לאט לאדרות סרטונים שלהם הבנתי שהם נותנים ערך מוסף הרבה יותר מאחרים הם מדברים איתך בעיקר על... לא על ההשקעה שלך שאתה עושה אלא מה יהיה מעבר להשקעה הם לא מדברים רוב אנשים שראיתי ונפגשתי וראיתי הרבה סרטנים מדברים מיקר על ההשקעה שהם נותנים רוני ועדי מדברים על הדבר שהוא מעבר להשקעה מה ההשקעה הזו לאן היא תוביל אותך ואיך אתה יכול להמשיך להתקדם בהשקעות הם, הם הם מסבירים לך את כל המילוסים שיש בהשקעה לא רק את הדברים הטובים גם כל הדברים הרעים הם היחידים בעיניי שמדברים על נושא של מיסוי איך אפשר לסדר את השקעות במיסוי נכון להתקדם במיסוי נכון שזה אף אחד אף אחד לא, לא מסביר מעבר הזה אני חושב שיש להם ערך מאוד מאוד גדול הם נותנים הרבה, הרבה מאוד מידע, ויש להם ידע גדול מאוד אחד הדברים חשובים בעיניים זה שאם אתה מצלצל אדם, אתה מקבל טלפון בחזרה אתה לא צריך כל שאלה כל דבר אתה מתקשר עונים לך אם לא באותו רגע חוזרים אליך מאוחר יותר ואני חושב שהם הם לאנשים פחות לפחד רוב הבעיות של אנשים הם הפחד יוצא אותם כשהפחד יוצא אותך אתה תקוע במקום אתה לא זז הם להפיג את הפחד הזה הסבר נכון לא תמיד זה עובד, אבל אה, רוב האנשים לוקח להם זמן אבל אה, חייבים לעבור את המשבר הזה אני הגעתי ל, ל... אני ורוני אחרי שהשקעתי כבר כמה פעמים והשקעות לא נכונות לי שבדיעבד הייתי פוגש אותם לפני בוודאי שבוודאי לא הייתי עושה את ההשקעות האלה כי הם היו מסבירים לי מה לא בסדר מה, מה היה לא בסדר בהשקעות האלה השקעה הראשונה כן התחלתי לקבל זו השקעה שאתה מקבל מנה כל רבעון קיבלתי שתי רבעונים ואחרי זה התברר שהחברה נכנסה לפירוק זה עדיין בתהליך של עכשיו אנחנו קבוצה די גדולה זו השקעה קבוצתית לא השקעה אישית בתהליכים של משפט כאלה גם באנגליה דרך אגב וזהו מקווהים שיהיה טוב אז ככה שאני, אני לא באתי אני גם באתי עם איזשהו חשש בגלל שנפלתי בהשקעות האלה אבל אחרי שעקבתי אולי חצי שנה עקבתי וראיתי סרטונים או סרטונים סרטונים שהם מדברים בהיגרה מסוים וההיגיון הזה הוא של קודם כל דירה שיש לך טאבו עליה והצועה זה לא הדבר שהכי חשוב בעולם על הדרך ש... שהדירה הזו מובילה אותי לאות ועוד ועוד זה דבר הכי חשוב ורחשתי דירה אחת בזרטן ואני עכשיו הלך לי כמו שדירה שנייה ואני אומר להם על יש תוכנית שהם מכינים לי וזהו והם מתקדמים לאט את כולם קודם כל אני אסביר אסביר עלותים וסבר ני מקيف אומרת אתה אתה מבין על מה הם דברים איתך בשפה שלך רוני בכלל כאילו אנציקלובדיה עדי גם כן יש לה המון המון ידע, אבל היא יותר רוני יותר אגוע כזה יותר שולטת בעניינים והם מסבירים לך זאת אומרת אתה אמור לעבוד על פי הגיון מסבירים לך איך הדברים עובדים גם כשאתה חותם חוזה אז רוני מתקשר ועובר לחוזה על כל הדברים בחוזה מסביר לך כל דבר בכל זה, זה לא שאתה סתם חותב הפחד הגדול, הגדול הוא בעצם בעיקר אני חושב של אנשים שאתה מגשת רחוק מגשת שזה מעבר לים אז הם לא רואים את הלכס מוחשיל בעין לא ודברים כאלה פה אבל לומד על אחד יותר קל אני מחרתי את הדירה שלי החזרתי עם השקלתה ובכסף שנשאר לי התחלתי להשקיע בלעדי אשתי זה לא היה קורה אבל היו לה המון המון חששות בכל זאת זה למכור בית שעבדנו עליו הרבה שנים לא כל אחת הייתה מוכנה אחרי שישבתי עליה והסברתי לה והיא הבינה טוב טוב היא הבינה שיש עדיון מאחורי הדברים לעשות אותם וכן עד היום אפשר להגיד גם אחרי הנפילות eh, צריך לשבת ולהסביר אבל eh, היא מבינה שגם אם לא נעשה משהו אף אחד נעשה משהו בשבילנו אנחנו חייבים לעשות זה התחל ממש הוא סיימ� יש בדרך נעבור אותם אין ברך אצלמן בסדר אז מה יקרה אז אז אני אצעייה צהור אז מה אז הפסעתי הרבה כסף ומה ולא עשיתי בעצם שום דבר וכמו שלא יודע מה כמו שילד קטן הולך ונופל אז מה אומרים לא תפסיק ללכת שלא טיפול שום אומרים לו קור טיפול עוד עד שאתה תחילה לך טוב אותו דבר פה אני חושב שיש לי את הדבר הזה שאני רוצה להצליח ואני אני Uh, גם אם נכשלתי בפעם הראשונה זה לא אומר שאני חשב בהמשך uh, אני אצליח uh, אני רוצה להגיד לרודים ועדי שימשיכו בדרך שלהם שהדרך ש... שהם עושים הם עוזרים להרבה מאוד אנשים uh, אני מבין שהם עדיין מתפתחים ומתפתחים וזה רק טוב גם לנו וגם להם כמובן uh, אני אמחל להם הצלחה ו... מי хл listingskt